Jag kommer att berätta om bevis och bevisföring och deras roll i skolmatematiken. Jag kommer att speciellt belysa varför det är en aspekt av matematik som är viktig att beakta även i skolmatematiken. Bevisföring har en central roll i matematiken och skiljer den från andra vetenskaper. Bevisföring har kännetecknat matematiska praktiken sedan grekiska matematiker och filosofer började ordna matematisk kunskap i deduktiv form. Rollen av bevis i skolmatematiken har varierat genom tiderna och den varierar fortfarande mellan olika länder. Tidigare var bevisföring en viktig del av geometriundervisning. Då ansågs det vara viktigt att lära sig euklidisk geometri för att kunna förstå matematik. Många länder försökte mer eller mindre framgångsrikt reformera matematikundervisningen under det så kallade nymatematikeran, under 60- och 70-talet. Då var tanken att bygga all matematik på mängdläran, som på universitetet. Efter misslyckandet av nymatematik följde i många länder en period med back to basics, med fokus på utveckling av grundläggande aritmetiska räknefärdigheter. Internationella jämförelser på 90-talet, idéer om problemlösning och tidig algebra, ledde fokus igen på utveckling av matematiskt tänkande där bevisföring är i centrum. I asiatiska oskus åtta klassrum kunde 50 procent av tiden ägnas åt bevisrelaterade aktiviteter medan i motsvarande amerikanska klassrum var sådana inslag obefintliga. Samtidigt ifrågasattes vissa konstruktivistiska teorier om att barn inte skulle kunna tänka abstrakt och deduktivt. Det matematiska forskningsfältet om hur man på nya sätt kunde inkludera bevis och bevisföring i matematiklärande har exploderat under de senaste 20 åren och många länder har reviderat sina läroplaner för att ge mer fokus på det i skolans matematikundervisning. Ett exempel på denna trend är NCTM, National Council of Teachers of Mathematics, som är ett inflytelserikt organ med nära koppling till forskare. Det tar fram mål och även material för att utveckla matematikundervisning i USA. Det har beskrivit fem så kallade processmål som man tänker ska utvecklas från småbarns ålder till universitetet. Dessa är problemlösning, resonemang och bevis, kommunikation, matematiska strukturer och representationer. Vad innebär då att utveckla kunskaper i resonemang och bevis från småbarnsåldern och uppåt enligt NCTM? För det första är det att förstå att resonemang och bevisföring är fundamentala aspekter av matematiken. Formulera och undersöka matematiska hypoteser, som de kallar för conjectures. Utveckla matematiska argument och bevis. Och välja att använda olika typer av resonemang och bevismetoder. Alldeles i linje med denna utveckling och forskning ordnades en ICMI-konferens i Taipei 2009 gick en förkortning av International Commission on Mathematical Instruction. Forskare var där eniga om betydelsen av bevis och bevisföring för framgångsrik och engagerande matematikundervisning som hjälper barn och ungdomar att utveckla en positiv syn på matematik som logiskt tänkande och förståelse hellre än en samling obegripliga regler. Det slår fast i sitt slutdokument det följande. Bevisföring har en potential att utgöra en långsiktig länk mellan skolmatematik och den matematiska disciplinen. Bevisföring utvecklar tankesätt som fördjupar matematisk förståelse men även förståelsen av allmänt mänskligt resonemang. Bevis är både komplex och fundamental och därför är det viktigt att elever gradvis får bekanta sig med det genom lämpliga övningar som passar den nivå de befinner sig på. Hur framgångsrik den processen är beror i högsta grad på lärarens syn på vilken roll bevis och argumentation har i klassrummet. Lärarens förmåga att välja lämpliga uppgifter, genom vilka elever får tillfälle att öva olika aspekter av bevis och argumentation. Samt lärarens förmåga att följa och bedöma elevers resonemang och hjälpa dem på bästa sätt komma över sina svårigheter. Lära forskare har studerat bevisföringens funktioner i matematiken- och vilken betydelse som det kunde ha i skolmatematiken. Den första funktionen är det som man ofta spontant kopplar till matematiskt bevis- det vill säga verifikation, som krävs för att kunna införliva nya teorier i matematiken. Den pers personliga sidan av den är övertygelse av, någon, av, av att något är sant. En del kritik har riktats till att man enbart fokuserar på denna funktion i matematikundervisningen och kanske ger ett bevis på ett släntrianmässigt sätt. Då kan elever uppleva det som en ritual och inte förstå varför bevis behövs. Elever som inte har utvecklat sinne för bevis och bevisföring är ofta övertygade att någonting är sant i matematiken om det står i läroboken eller om läraren säger det. Bevisets förklarande funktion har lyfts som centralt i undervisningen. Det har också studerats olika bevis med tanke på deras kraft att förklara varför något är sant. Systematiseringen syftar till matematikens arbete att bringa ordning i teorier, till exempel vad som ska tas som definition och axiom som man utgår ifrån. Denna funktion kunde kanske belysas i gymnasiematematiken, bara för att visa vilket arbete det ligger bakom den snygga presentation som matematiklärarböcker erbjuder. Det finns också trevliga övningar om axiomatiken som passar till gymnasiet. Den estetiska funktionen är ofta kopplad just i bevis av matematiker, men även skolelever kan få en estetisk upplevelse då de ser hur saker och ting hänger vackert ihop. Intellektuella utmaningar är ju en naturlig del av bevisföring. Det kan också elever uppleva då de sysslar med lagom stora utmaningar. Det är också lätt att hitta bevisuppgifter för elever som behöver extra utmaningar. Upptäcka nya matematiska sanningar, Discovery Function, syftar till att under arbetet med bevisföring man rent deduktivt kan komma fram till nya matematiska sanningar till exempel genom att ändra på förutsättningarna. Helt nya matematiska teorier har faktiskt utvecklats också i samband med bevisföring. Det här kan belysas i gymnasiematematiken. I denna funktion ingår också elevers möjlighet att använda bevis i nya sammanhang. Till exempel då man lär sig att härleda formeln för lösning av andragradsekvationen- kan man lösa ett antal olika typer av problem- med hjälp av kvadratkomplettering. Här är några exempel på problem som man kan arbeta med barn på olika sätt från tidiga åren till gymnasiet. Till exempel kan elever under tidiga skolåren studera summor och produkter av odda och jämna tal och komma fram till ett förslag på generaliseringar. Det kan sedan bevisa dem med sina muntliga förklaringar och bilder. Senare då barn lärt sig mer formell algebra kan de arbeta med samma typ av problem men konstruera algebraiska bevis och så småningom flytta till mer krävande problem som till exempel visa att om n är ett ordatal så är n upphöjt till 2 minus 1 delbart med 8. Sådana problem kan elever först undersöka induktivt med speciella tal och försöka hitta mönster. Det är också roligt att visa hur man med hjälp av siffrorna i ett tal kan avgöra om talet är delbart med till exempel 3 eller 4. Det kan man först göra med hjälp av konkret tiobasmaterial och senare med formella metoder algebraiskt. Ytterligare problem som går att studera redan under det tidiga skolåren och som man kan återkomma till senare med mer formella angreppssätt är följande. Summan av kvadraterna på Fibonacci-talen upp till det ente är produkten av det ente fibonacitalet och det nästföljande. Som hjälp kan man använda bilden från Wikipedia. Här kan man verkligen tala om en estetisk upplevelse. Ett klassiskt problem som lämpar sig för undersökningar är också varför finns det ingen promenad över Königsbergs broar, som det såg ut på Eulerstid, som passerar varje bro precis en gång? Varför går det att göra en sådan promenad om broarna ser ut som ett kuvert? Inom geometri kan man försöka få elever att gå från mätning till deduktiva resonemang. Man kan specifikt studera definitioner av geometriska figurer och vad deras förhållande till varandra har för följder för vissa logiska påståenden. Olika bevis för Pythagoras sats, eh, välja en favorit, kan vara roligt för högstadieelever. Undersöka med GeoGebra, vissa geometriska egenskaper kopplade till exempel till trianglar och formulera hypoteser och försöka bevisa dem. Följande uppgifter ökar elevers kritiska tänkande och förståelse för logik. Är påståendet alltid sant för alla naturliga tal eller trianglar och så vidare? När är det sant? Finns det ett motexempel? Man kan genom alla åren utnyttja också vanliga missuppfattningar som uppstår i matematiken. Till exempel att tal alltid blir större när man multiplicerar dem med ett annat tal. Och studera vad som händer när man, när man opererar inom olika talområden. Att mångsidigt uppleva bevis och bevisföring- och förstå deras roll i matematiken är det viktigt att elever får olika typer av erfarenheter. Det har kritiserats att elever sällan får se det röriga i matematiken- utan enbart slutsresultaten, vilket kan leda till att de känner sig otillräckliga- om de inte direkt förstår ett problem eller lyckas bevisa ett påstående. Därför har man utvecklat undersökande arbetssätt kring olika typer av problem- –då elever med induktiva metoder kan hitta mönster, formulera gissningar, hypoteser– –och till slut försöka bevisa dem. Man kan förstå, förstås inte förvänta sig att elever kommer själva på alla de sanningar– –som har bevisats under matematikens historia– –men för att kunna djupare förstå dem är det bra om de själva har kunnat uppleva– –olika skäder av bevisföring på olika sätt. Bevisföring är också starkt kopplad till lyckad problemlösning, då man ska alltid på något sätt visa att ens lösning är giltig och kritiskt diskutera och värdera andras lösningar. Generellt är det viktigt att synliggöra betydelsen av bevisföring inom matematiken eftersom den berikar den allmänna bilden av matematiken. Denna sida intresserar faktiskt många elever. Förståelsen för bevis och bevisföring underlättar också övergången från gymnasiet till universitetsmatematiken. Och förståelsen för logik har också blivit speciellt viktigt nu när programmering är inkluderat i skolmatematiken.